جی تو ویورز کیسے ہیں آپ سب اور کیا کر کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں آئی ہوپ جو بھی مشکلیں ہیں پریشانی اللہ آپ کی دور فرمایا اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ